Och nu ska jag visa dig hur du lägger på autotexting i studiotjänsten fra Canvas. Den hette tidigare Ark. Här är inne. Jag har spilt in en video. Jag trycker mig in på den videon. Så eh, går jag in, eh med under själva videon. der er det ett valg som heter texting. Jag går in på texting og så väljer jag vilket språk jeg ønsker och ha texting på. O her finner jeg norsk, joho! Og så sender jeg en forespørsel. Nå tar dette lang, lang, litt lang tid i forhold til at nå er det kø hos Canvas i forhold til at den automatiskt skal transkriberes. Och der har jeg klippet bort underkant av 2 minuter som det tog før at Canvas gjorde ferdig denne tjenesten. Nå kan jeg trykke på knappen Gjennomgå og publisere. Det som vi har her nå, det er at jeg kan trykke på filmen, og så kan dere jo følge meg selv og se hvordan dette ser ut. Jeg trykker på play. Hei, dette er en demonstrasjonsfilm av hvordan du får til automatisk teksting i studio. Det første du må gjøre, det er å gå ned i høyre hjørne og trykke på knappen CC. Og så når du og der ser jeg at det er en feil, så da går jeg inn, og da skriver den jo C, men det jeg må forklare er jo at det er C, C. Eh, og så går jeg videre. Nå skal ikke jeg vise mer av dette her, for da jeg, må jeg jobbe meg gjennom hele teksten som er automatiskt transkribert i forhold til en tidskode här borte til venstre. Men jeg har gjort disse forandringene, så går jeg opp, og så trykker jag på Publiser. O da er jobben gjort. Det så er det som sånn at vi ser trykker det här på lastned fila så får je ikke med med transkriberingen. Men hvis je går oppt venstre så har je mulighten til å dele. og del O da kommer je få en llenke O da kan je vælge at det med personer eller laget det offentlig og lag offentlig länke. O här har je en bra ting for det at her kan jeg også få en iframe, altså et embedd-vindu til videon, som jeg sånn sett kan lime inn i alle tjenester og få med autoteksting Men for mig som jobber i kanvas så har alle videoene mine i kanvas, så er det bare for mig å embedde selve videon i inbyggd tjänste i Canvas för att få til dette detta här. Vi skulle gått en annan tjänste så kunde du väl så fullt brukt dette fönster. Eh, ser du videon? Den är lagad hos Instructors altså OS de som lagar Canvas.